Саморічний хлопчик випав з вікна третього поверху багатоповерхівки. Сталося це у Дніпровському районі міста 23 квітня. Повідомила сьогодні речниця нацполіції в області Анна Ткаченко. За її словами, мати перебувала разом із дитиною на кухні та відволіклась. Син виліз на підвіконня, сперся на протимосхідну сітку та випав з вікна. Край важкий стан загрозливий для життя. Находиться в відділенні реанімації прогнози дуже важкі прогнози Поліція розслідує справу за статтею нещасний випадок кримінального кодексу України